Varaa ja tilaa aineistoa Finnassa. Varauksen tekeminen Jos haluamasi aineisto on lainassa, sen voi varata. Kirjastossa sijaitsevat kurssikirjat sekä käytetyin ja uusin aihe- ja tutkimuskirjallisuus. Kirjastossa paikalla olevat kirjat haetaan ja lainataan suoraan hyllystä, eikä niitä voi varata Finnassa. Jos kaikki niteet mahdollisia lyhyitä lainoja lukuunottamatta, ovat lainassa, voit tehdä varauksen Finnassa. Kirjaudu oman korkeakoulusi Finnaan ja hae aineisto. Klikkaa aineiston tiedot auki ja näet kirjan saatavuustiedot. Tämä kirja on lainassa ja klikkaamalla Varaa tilaa painiketta sen voi varata itselleen. Tilauksen tekeminen Kirjaston etävarastoissa on sekä lainattavaa että käyttöön tarkoitettua aineistoa. Lainattavat aineistot tilataan etävarastoista Finnan kautta. Kirjaudu oman korkeakoulusi Finnaan ja hae aineisto. Klikkaa aineiston tiedot auki ja näet kirjan saatavuustiedot. Tämä kirja sijaitsee etävarastossa ja klikkaamalla Varaa tilaa-painiketta sen voi tilata itselleen. Jos aineiston tiedoissa lukee, että se on vain käyttöön, aineisto tilataan tilauslomakkeella Tritonian verkkosivujen kautta. Saat saapumisilmoituksen sähköpostitse, kun varaamasi tai tilaamasi aineisto on noudettavissa kirjastosta. Aineistoa säilytetään varaushyllyssä kolme aukiolopäivää. Varaushyllystä löydät varauksesi henkilökohtaisen varaustunnuksesi neljän viimeisen numeron mukaan. Voit tarkistaa viimeisen noutopäivän ja varaustunnuksesi saapumisilmoituksesta, tuudo tai Finnasta. Muista lainata varaamasi tai tilaamasi aineisto lainausautomaatilla.